يا أمي يا أم الوفا يا طيب من الجنة يا خيمة من طيب ووفا جمعتنا بالحب كلنا يا أمي يا أم الوفا يا طيب من الجنة يا خيمة تعلمت الصابر منك يا يوم الهوى أنت الهوى ومحتاج أشم تعلمت